Так що, сьогодні Ти можеш його посикати головою по Сьогодні відео буде фарбування десків передніх і задніх. І так, купив я один балон червоний. Харби. ще один купив білої розчинник і наждачку і так зараз буду знімати колеса передні і задні і так підписуйтесь, ставте лайки пишіть свої ідеї для відео а я погнав знімати колесо видно, же де скинув двір, зараз буду мити. Взяв фері. Зараз буду їх мити. Ай, дивіться, щоб що цей підшипник не потрапив у воду, я. я зараз його закрию. І все, я їх вже помив. Зараз буду втирати. Буду втирати по черзі. Так, першо втираємо парадні. Починаємо. Втираємося фону. Инчу сторону. Вторая. Вторая. Инчу. Все. Первый будет второй. Второй. вторая. Второй. второй. Зелень. І так, вони вже підсохли. РБВ на І доріжну ще чітко, і до їх ще Рама малярный скош и обклаю два колоса. обкаю я два диска боки, буду зараз малювати, але набер, і так, слуху, був анді, я не а, чекайте, забуду, десь все обкаєте. що не приправи обкаюєте. От так. і ще бік. Так. Тож, зараз ще наком може спробувати. Так поставив їх трохи на сонце, такі білі, Ці трохи щось не вийде, не знаю, так красив як цей, зараз чуть-чуть зараз -чуть ще буду наносити фарбу. Так це окошто ще опраюв, зараз Підійшло, стане. А тим часом позивно підсохне. Візьму ця колесо і вклею у цей бік. Тоже. Так що я погнав вклею. Зараз прискоримо. А вже закінчився малярний, Я взяв інший. Синій. І так. Домалювався. Знімаємо. Що маєш червоний балон? Зараз знімліться. Ви бачите, як ти роним ще по Зняв. Все. Парце. Все більш-менш помалював. Цей теж. Бачите, тут ще треба зняти. Вийшов нормально, думаю. що зараз я не так поправлю, а вона й підсохне. Цей ще впередній диск, чи я добре не зашліфував? Чуть-чуть так, не знаю більше, бачите, тут крапочки, і їх не можу замалювати, я зараз їх замалюю червоним його, так поблизькою, знаєте, залика. І так, малював, отакий От, вийш. Зараз ще червоним трохи. поставлю на скутер і вам покажу, вже результат вийшов нормально. Бачите, такий ефект придаю. І так, покрасив я диски. Отакі вони в мене вийшли. Червоно-білі. Покрасив я ще полотки тут. А у багажнику. Покрасив. І покрасив ще отут і цього ж не вихов. Ще нових. Це задній колос Колпачки я покрасив, -по це все ви бачили в цьому відео, так що пишіть свої ідеї в коментарі, буду знімати те, що ви напишете в коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на мій україномовний канал, всім до побачення.